ha Jaha, jaha, jaha, jaha ہے جہاں پی گو وہیں سے دو صدا سدا سنتے ہیں سر آئی نا سنتے دیوارے سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سر کا سرکار سنتے ہیں سر آئیں سنتے ہیں بس دیوار سن رٹ چلتی ہیں میرے دل کے دڑھ نے کی رفارے سنتے ہیں رفار سنتے hana <laughs> be